Полянам вимкнули централізоване опалення, що буде зі школами та лікарнями. Сто пасок для дітей військовослужбовців та переселенців. У Тернополі пластуни провели благодійну акцію. Глиняні дряпанки 12 століття показують у краєзнавчому музеї, що вони символізують та для чого їх використовували.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 Відповідно до їхнього звернення продовжується опалювати приміщення. Михайло Горбань каже, що цей опалювальний сезон пройшов без проблем. Крім того, що відключали електроенергію. На, дані, на великих котельнях практично не відключали ніде, тому що дані котельні мають по два-три вводи електроелектричних, і вони переключали там на пів години на годинку часу, то мешканці не відчували, а відпалення, які, які вже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 Не завдяки таким людям, і Україна тримається, і завдяки таким людям буде перемога. Віддати останню шану героєві прийшов тернополянин Іван Олійник. Честі ми хвала, я низький уклін. Господи, зараз такі часи настали важкі, що люди втікають від такого священого обов'язку. Господи, який-то великий гріх. Напевно, чекають, щоб знову вернулися сибірські часи.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 Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На Тернопільщині триває навчання бійців, які вступили до штурмової бригади нацполіції «Лють». До тренувань приступила чергова група, яка прийшла конкурсний відбір. Деякі навички відпрацьовують на полігоні, розповів інструктор. Слухачі проходять навчання у нашому підрозділі, де здобувають навички з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики взагалі слухачі мотивовані, націлені на здобуття нових знань. Інструктор каже, бійці тренуються в умовах, наближених до бойових. Найбільше занять проводять з вогневої підготовки, оскільки в групі є люди, які вперше тримають зброю в руках. Серед них боєць з позивним Еней. Чоловік розповів, що коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся з-за кордону. Спочатку волонтерив, допомагав військовим і переселенцям. Почувши про формування бригади «Лють», вирішив стати на захист України. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. І так я усвідомлював, тому і в цей підрозділ. І це одна із причин, чому я сюди пішов, бо я ж не хочу сидіти десь там на третій лінії чи на другій лінії. Я хочу, безумовно, приймати активну участь у бойових діях. Інструктор каже, це перший етап підготовки бійців об'єднаної штурмової бригади. Надалі вони тренуватимуться за обраними напрямками та пройдуть бойове злагодження. Господи людей Твої, і благослови насліддя Твоє. Каполани Тернопільського пласту освячують паски, які сьогодні передадуть дітям. Незважаючи, що сьогодні Страсна п'ятниця, ми чекаємо Воскресіння Христового і чекаємо цієї великої радості. І цю радість ви, дорогі пластуни, сьогодні несете дітям. Тернопільські пластуни уже четвертий рік поспіль напередодні великодня дарують паски для дітей, які для них приносять також діти. Акція називається Діти дітям, розповіла її координаторка Катерина Чайковська. Паски збирали фактично цей тиждень. Пас вони поїдуть до малозабезпечених сімей, до діток зібрали близько сотні пасок, і зараз будуть координатори розділятися на групи та розвозити їх безпосередньо в домівки дітей. Ангеліна та Олександр Янчинський – рідні брати-сестра. Сьогодні вони приходили до дітей з багатодітних сімей та переселенців. Чесно, я не знаю, куди я йду і до кого йду, але мені дуже радісно те, що я буду сьогодні допомагати дітям. Першими паски отримали діти з сім'ї Щепановських. Мені дуже подобається пасочка, у мене дуже позитивні емоції, що вони до мене прийшли. Яна Щепановська розповіла, у неї 9 неповнолітніх дітей. Зараз жінка вагітна. «То, що війна, тут завжди тут, звісно, сум і боляче, що і вмирають люди, але я думаю, що все буде добре і в нашій країні». Тут мешкає переселенка з Харківщини Світлана Карманова. Жінка каже, проживає у Тернополі рік. «Нам взагалі приємно знаходитись тут, як би ми не вдома. Але ж все ж таки вдома. Тут дуже привітні люди. Нам тут дуже правда, дуже комфортно. Загалом пластуни відвезли паски для ста дітей, каже Ангеліна Янчинська. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.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 Виставку «Твоє місто», яка присвячена 483-й річниці першої згадки про Тернопіль, відкрили в бібліотеці літературне Тернопілля. На експозиції представили вишиті будівлі довоєнного Тернополя, макети Катедрального собору, парафіяльного костелу та синагоги міста. Також конверти та марки різного періоду, у яких згадується Тернопіль, розповіла виконувачка обов'язків директорки міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька. Наша майстриня Ірина Кошелінська відтворює ці фотографії, відтворює старі світлини у вишивці. Ви можете бачити, здавалося, чорно-біла фотографія, чорно-біле вишиття, а там понад 14, а то й більше кольорів для того, аби відтворити. Це старе місто на полотні. Ми не уминули того моменту, аби сьогодні показати нам листівки і філателістичну виставку з приватної колекції Василя Дідука. Це конверти з штемпелем, це конверти з марками присвячень нашому місту. Збиралася вона досить довгий, тривалий час, Ми бачите, історичні постаті, ви бачите місто на конверті, це те, що приходило до Тернополя, це те, що відсилалося з Тернополя. Також перед входом у бібліотеку діє виставка картин учнів художньої школи, які вони намалювали під час пленеру, де зображали Тернопіль, розповіла Оксана Лихіцька. За її словами, виставка в бібліотеці триватиме два тижні.